ثم يا ساده كل دول العالم كل دول العالم عندها الفيل, الفيل، الفيل الفيل يمشي على رجليه، على رجليه كل دول العالم الفيل يمشي على رجليه، إلا عندنا بالعراق عندنا الفيل يطير شلون بقدرة قادر؟ إحنا عندنا إخواني خاف واحد راح يشوف هذا الفيديو من خارج العراق، إحنا بالعراق عندنا الفيل يطير بقدرة قادر. إذا عندكم الفيل هناك يمشي على رجليه على قدميه فإن الفيل في العراق يطير خرج لنا مسؤول كبير يقول ممكن العراق أن يصدر كهرباء وهناك مسؤول آخر قال قبل عشر سنين راح يصير عندنا فائض فائض محتارين وين نود الفائض هسا عندنا مسؤول يقول ممكن احنا رحنا نصدر كهرباء، زين لمن نصدر كهرباء؟ لمن اسأل لمن؟ الإيران جاي فيها كهرباء والغاز وياها لمن نصدر؟ التركيا لمن؟ للأردن؟ للسعودية للكويت؟ أنت الفيل عندك يطير عمي، أنت تضحك على روحك؟ منو؟ سوريا عدت اكتفاء؟ من تصدر؟ لمن للهواء؟ هاي مواد دول الجوار المن الصدر هو انت شايف حالك وقت تضرب روحك اذا هسه لي دي يتشذب هو ايش هسه طير لك فيل واحد حي ما يطير له فيل بس ما يطير له فياله هيج يعني جمله وحده فعنا عم ما يصير هيك يا جماعه والله عيب عيب على مسؤول يطير فيال عيب هذا فاستخف قومه فاطاعوه، نعم فهي دعوه الفيل عندنا يطير لا تطيرون فجال عمي المسؤولين، تقوى الله بهنا، يعني احترموا شيباتنا، احترموا عقولنا، شو صغار احنا كل علينا؟ ما تحل عزمتك يا عمي، ما تحل ازمه، هاي العالم طلعت الان خرجت من بيوتها، الناس قتلها الحر، ماتت، ماتت وانت بعدك يعني تعيشون بهذه الافلام؟ بهذه بهذه الترهات؟ شو هو شنو تدبر الناس؟